هل سمعت عن هاتف مصنوع في مصر؟ قبل أيام طلع قرار في مصر بفرض ضريبة جمركية على الهواتف اللي تستوردها مصر من الخارج والهدف من القرار هو تشجيع صناعة الهواتف المحلية لكن هل توجد أصلاً هواتف تصنع في مصر عشان يتم تشجيعها؟ الإجابة نعم هواتف تصنع في مصر ويتم أيضاً تصديرها إلى الخارج شركة فيكو المصرية تعاونت قبل سنوات مع شركة صينية لإنشاء مصنع هواتف داخل مصر 45% من مكونات الهاتف هي مكونات محلية مصرية وباقي القطع يتم استيرادها ثم تجميعها مع هذا الهاتف مثل أي مصنع هواتف في العالم وجود هذه الصناعة رفع من المستوى العلمي للموظف المصري اللي يعمل في هذا المصنع خلى الموظف المصري يقدر يقود خطوط انتاج للصناعة دقيقة في 2021 المصنع ينتج 4000 جهاز يوميا الهواتف هذه مو بجودة الايفون والسامسونج لكن فيها جودة تناسب ميزانيه المواطن المصري، يعني اسعار بعض الهواتف تباع باقل من 100 درهم، لين هواتف بمواصفات عاليه اسعارها ب 700 الى 800 درهم، مثلا موقع اتصالات مصر يعرض هاتف سيكو 3 بلس اللي يعمل بنظام الاندرويد بقيمه 116 درهم، والان ايضا يتم تصدير هذه الهواتف لبعض الدول العربيه والدول الافريقيه، هذا مو بالمصنع الوحيد، الحكومه المصريه ايضا تعاقدت مع شركه سامسونج لانشاء مصنع ينتج التابلت التعليمي في مصر. اعتقد حتى لو كانت هالشركات اليوم مدعومه من الحكومه فهي بتشجع الشركات الثانيه انها تفتح مصانع لها في مصر بترفع من المستوى العلمي عند الموظف والعامل المصري بتنقل الخبره وتكنولوجيا الاجهزه إلى مصر وإلى المصريين فلا تستغرب بعد سنوات أن نشوف شركات جديدة تطلع أو شركات عالمية مثل أبل وسامسونج تصنع هواتفها في مصر الشركات العالمية قاعدة تبحث عن مكان قريب للإنتاج وعمالة ماهرة ومتعلمة وحاليا أيضا تبحث عن دول بعيدة عن منطقة شرق آسيا شاركنا رايك شو الدول العربية الأخرى اللي تتوقع أنها ممكن تصنع هواتف أيضا بجودة عالية